أعوذ بالله من بسم ان نجنا رزقنا لا مول القالبون لا مول القالبون فتمل عنهم فصف يضيرون بولی جی صلی اللہ علیہ کو سردی و تشدد بھی تھی جہاں کانوں کو عذاب سے اور انہیں کہا جب انہوں نے کہا کہ پر عذاب آ جائے آپ عذاب لے کیوں نہیں آتے نبی صلی اللہ علیہ و کو کہتے تھے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ رب الزت کی تو پکڑ آ جائے گی اور آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے تو لے آذاب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عذاب طرف کرنے میں جلدی کر رہتا نہیں اور کئی ایک روایات اور قرآن کیلاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمان دیا گیا کہ آپ اعلان کرنے کی آمد قریب ہے لیکن اس کا علم اللہ رب اللّہ نشانیاں جو ہیں وہ بدلائی گئی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں عذاب نہیں ہے عذاب ہے اللہ کے اختیار میں نہ اللّہ علم نے اصول وضع کیے ہیں اور جب وہ وقت آئے گا تو اللہ رب العزت پھر ان کو پکڑے گا ان کی آ کر رہے گی. تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان سے مو نہیں کرتے آپ ان سے رو کر دانے کریں نظر انداز کرتے ان سے ایک وقت آئے گا کہ پھر یہی لوگ ہیں ان پر تمہارا غلبہ ہوگا اللہ آخری بننا اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے عذاب کو دیکھیں گے اور جس عذاب کا آج یہ انکار کر رہے ہیں رسولوں کی تقسیم کر رہے ہیں یہ خود ہی جان لیں گے لاہن کے بے شک البتہ وہی المنس مدد کیے جائیں گے یہ رسول اللہ رب الزت کی اور ایمان لانے والے مدد انہیں کی کی جائے گی مدد ان کی نہیں ہوگی کہ جو رسولوں کی تقسیم کر رہے ہیں اور ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور بلا شبہ جمدہ نہ ہمارا لشکر لاہون البتہ وہی الغالب غالب رہے گا لشکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہمارا ہی غالب رہنا ہے اور موڑ کا میدان سجے گا اور فتح پکا ہوگی یہ ایک مدت ہے آپ یہاں تک آپ کرنا جہاں وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے وہ ایک مصنوعہ وہ بھی صورت حال یہ ہے ان آلی میں پاتے ہیں. آج رسولوں کی تقسیم کر رہے ہیں قیامت کا انکار کر رہے ہیں آپ ان کو ذرا دیکھیں آپ ان سے جب ان پر تنوع ہوگی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ان کے لیے بری ہوگی پھر یہ اس کا سامنا نہیں کر سکیں گے وہاں یہ کمزور اور ناتماں نظر آئیں گے اور وہاں یہ اور حسرت کے بارے کہیں گے کہ کاشت کے ہمیں موقع مل جاتا پھر موقع نہیں ملے گا اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے حکام پر عمل کرنے کی توقع